فيا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك. يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباك إن كنت أخشى من لقاء جهنم وعذابها لكنني أخشاك يا رب أخشاك. في قديم الزمان قبل خلق البشر والمكان وقبل الارض والسماء وقبل خلق اي شيء كان الله عز وجل ولم يكن شيء معه ولا شيء قبله ولا شيء غيره فاين كان عرش الرحمن جل في علاه وما هو اول شيء خلقه الله عز وجل وكيف بدا الخلق واين عرش الرحمن الان يقول القائل لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداكا واستقبل, واستقبل القلب, القلب الخالي هداكا فقد سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ قال صلى الله عليه وسلم كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء وكان الله عز وجل ولم يكن قبله شيء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض فإن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق والعباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فكان ليس هناك شيء إلا الماء وعليه العرش وعلى العرش الله ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة الفعال لما يريد لكن لا أحد يعلم حقيقة هذا الماء وأين هو بل هي من الغيبيات التي لا يعلمها أحد عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشر يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء ولقد تفرد الله جل جلاله بالأولية فلم يكن معه مخلوق في الأزل ثم خلق الخلق فاستوى على عرشه فلا منازع له في ملكه ولا شريك له في سلطانه ومن هنا بدأ خلق الخلائق لكن أين عرش الله عز وجل الآن؟ هل هو فوق السماوات؟ قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وكونه في السماء؟ قال الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى وجاء في حديث الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سائلا أين الله؟ قالت في السماء فقال من أنا؟ قالت رسول الله فقال لصاحبها اعتقها فانها مؤمنه. فقد اجمع السلف على ان الله تبارك وتعالى بذاته في السماء. فلا ينكر احد عاقل وجود الله تبارك وتعالى في السماء وارتفاعه على خلقه. اما اول شيء خلقه الله عز وجل فقد اختلف فيه العلماء. قال قائلون خلق الله عز وجل القلم قبل هذه الاشياء كلها وبعد القلم خلق السحاب الرقيق. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما خلق الله عز وجل القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وقال جمهور العلماء إن العرش مخلوق قبل القلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء فكان العرش مخلوقا قبل القلم وقال ابن جرير وآخرون بل خلق الله عز وجل الماء قبل العرش واستدلوا بحديث إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء وعن محمد بن إسحاق أنه قال أول ما خلق الله عز وجل النور والظلمة ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا أسودا مظلماً، وجعل النور نهارا مضيئا مبصرا فسبحان الله الخالق العظيم الذي خلق كل شيء وأوجد كل شيء من عدم وأنه سبحانه وتعالى كان قبل كل شيء وأن الدوام له وحده وأنه خالق السماوات والأرض وأنه خالق الزمان وخالق المكان وخص نفسه بالوحدانية وهي من صفاته العظيمة فهو الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فاللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين وكلنا معينا ومجيرا إنك كنت بنا بصيرا ربي عبدك قد ضاقت به الأسباب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 هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته